طاطا برضه يا كريم يا رب الله اكبر يا الله اكبر معلم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عاملين ايه يا اغلى ناس في الدنيا صباحك زي الفل يسعد صباح كل واحد عنده صباح ويسعد مسا كل واحد عنده مساء انا وعم الشاذل شكوك طلعنا بالليل يا جماعه وكنا قاصدين اخويا ابو مسعود على العش في مصب النيل العش ده طبعا يا جماعه عند ابنك عند المشرحه <تصفيق> الأكل ده يا جماعة بيبقى عبارة عن عن سكن عايم على النيل السنديه الصناديق بتاعة السمك اللي هم بيربوا فيها اللي الصناديق اه بيربوا فيها ايه سريعة البوري تمام يا جماعة طبعا ده مكان أكل عيش ناس هو مكان عمق احنا مسموح لنا إن احنا ندخل المكان ده عشان احنا متربيين مع الناس وايه ونعتبره منهم يعني إيه؟ من 20 السنة مثلا بمشيئة الله انا كده كده انا نازل على على تنيس وعلى أروس وكده وربك كريم هنروح بعد الوقت ان شاء الله لا اخويا مسعود نوريلكم هو بيصطاد بوري الساء ان شاء الله هتشوفوا احجام بوري وهتشوفوا طريقه صيد بصوا يا جماعه احنا النهارده هنكسر قواعد صيد البوري خليكم معانا وتابعونا ان شاء الله هتشوفوا سمك ما لهوش حل انتظروا أبو مسعود ده يا جماعة أخويا وحبيبي وعشرة سنين أنا هنا ندفه طبعاً النهارده جمعة ودول أولاده أحمد ومسعود عيالي برضو عيالي وأخواتي برضو وحبايبي طبعاً أنا بنيجي نبيت هنا عندهم في العش بتاع وربنا كريم طبعاً إحنا هنا يا جماعة في مصب النيل مياه ديت ميه النيل احنا حاليا الميه فينا مقفوله بوابات فينا مقفوله فالمايه بتيجي ايه محتققه دلوقتي تبقى فرصه بقى للسمك اللي إيه و القروس الدنيس والقروس وبتاع احنا جايين نازلين على الدنيس والقروس انا وعم اشرف حمشكور طبعا ابو قايه ايه بيشتغل على البوري الله اكبر الله اكبر الله اكبر معلش الحمد معلش الله. الحمد لله لو انتش يا ابو حاضر يا حبيبي نجيبه إليه أبو أيا طبعاً بيرمي بيرمي شوال تعيش أو بيربو تعيش كده في حوالين الصناديق بتاعته اللي هي دي بيجمع عليها البوري والبطاطا وبينزل بقى الطرحة بتاعته ربنا كريم إن شاء الله نعمل لكم فيديو حل خليكم معانا والله كريم يا رب، عبر ان شاء الله وشهع الله اكبر الله اكبر الله اكبر ماشي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك اللهم بارك سمك دراعات يا جدعان اهو على البركه يعني اللهم بارك دينيسه دينيسه دينيس ما انا حط له دينيس ما انا لك دينيس وريه لنا كده يا ابني تع... تعال كده عشان الشمس شايف دينيس اي دينيسة عم اشرف ديت تمام اداك نرمي الغاز في الغاز الله اكبر روح بقى عشان ما تقعدش عشان ما تقعدش منك احنا طلعت يا احمد حطيت السمكة طب احلى لايك العب العب يا ابو مسعود يا جامد اديله اديله في البطيخ <تصفيق> ما شاء الله لا قوة الا الله بالله <تصفيق> اللهم الله بارك اللهم بارك <تصفيق> شايفين يا جماعة الناس دي بتصطاد ازاي؟ بسم الله ما شاء الله <تصفيق> عجينة وبوصة بلدي ها شوف. <تصفيق> في سمكة وقعت يا احمد تعال احمد هات السمكة دي تعالى <تصفيق> احطها هنا انت رقصة بسم الله ما بس شاء الله الله اكبر الله, الله اكبر ماشي الفع يا معلم الفع يا سيدي الناس يا رب الخير انا لو اصطاد طبعا مش هعرف نصور لكم يا جماعه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله ما بس شاء الله بسم الله ما شاء الله الله اكبر بالراحه يا بالراحه بالراحه بالراحه الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. هل ترى من إيه من إيه. ان تتعلم بس تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ان تتعلم ان تتعلم ان ان تتعلم ان تتعلم ان ان ان ما ميه سمك ده يا جماعه السمك اللي ربنا رزق بيه النهارده دي العجينه بقى ان شاء الله طبعا لو ما فيش برضو ميه سمك بدم بناخده ميه من الايه من اللي تحت مننا دي لو هتعيش دوق تاخد من الميه اللي انت ايه بتصطاد منها الله اكبر يا علاء الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا بطل ماشي بطاطا بطاطا يلا ماشي بسرعه قبل الطرحه ما تخلص او لا لا غير بيه كل اللي قاعد سنه لازم ها مين فيهم ده امم ابو احمد ما شاء الله في ناس بوشها حلو اهو ابو احمد ده الله يقعد وشنا حلو عليكم حلاوتك يا ابو ايه يا بتاع ال يا ابو أيه يا ابو آيه. يا ابو السمك ده ابو ايه الله آيه. يرزق آيه. الحمد لله ايه طب يلا بقى عايزين بالراحة أو لا؟ بالراحة وسموا الله صلوا على النبي اللهم صل على عن النبي عندك المجيء ماشي ماشي بسم الله جبت شعري مين؟ أنا الله أوعى تنتش لا تعاونني أوعى أوعى اللهم بارك يا رب جيب مسعود ده جيب شعر مسعود اخويا جيب شعرنا وشدي بقى؟ شدي باقي عشان جوز احمد جوز احمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك يا رب. ايه اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. معلش، ما أقول لك استغفر ربنا. الحمد لله. الحمد لله ربنا. رزقنا حناخدوه. حلاوتك يا ابو ايه. حلوه ابو اية بطاطا حلوه انت حلوه بس بتعاكسينا انت عايزينك تيجي بعد ما ناخد رزقنا من البوري بخلوا بالكم يا جماعه من مسكه البطاطا البطاطا بتتمسك كده من ايه من الخشوم بتاعها حلوه علا برضو برضه بطاطا بطاطا بس واحد حلوه حلوه البطاطا دي حلوه ما تهزوا الـــــ عايز اهز البشاوي عز البشاوي عز البشاوي عز البشاوي هو كده بيهز اهوت على البشاوي اللي هو شوية عيش يعني جابت نتيجه يا بايه الله, الله اكبر طب ما كنت هزت لنا من شويه لازم برضو ما تلاقيت الحبل بيداخ ايوه موري ده أي. طبار طبار اه طبار, طبار أي, اي اي اي صح يلا يا مسعود سوا جيب جوه ماشي يا مسعود يا مصحبي ان ما شاء الله بوري مبطرخ بطرخ ده والله الله اكبر زي الفل على وش عم عبشاكور انت ما خليك معايا هنا بوري مبطرخ على وش عم عبشاكور عبد شكور حبيبي يا عم اشرف يلا يا مروه كانت بتغمز معايا انا عارف سمكه صغيره ماشي بس دي استفتحنا السمك ده بيدخل واكل ازاي يا جدعان؟ الابيض عشان انت مطول عايز تكسر شويه كسر شويه ايه <تصفيق> الصبر الله اكبر عم اشرف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ينور عليك يا معلم اه ماشي هي عشان جايه من دلهم مفكرانا تقيله تسلم ايدك مع يا معلم اشرف يا عبد شكور يلا بينا يا رب يا مسح يا رب يا كريم يا رب يا كريم <تصفيق> ايه رايكم في شوط السمك دول بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك في رزقه وانتظرونا ان شاء الله يا ريت لو الفيديو عجبكم بس دعم لنا عشان المعنويه بتاعتنا احنا ما بنكسبش من اليوتيوب ولا حاجه على فكره بس هو دعمنا بس ايه معنويه ان احنا متواجدين وفيديوهاتنا بتعجبكم عايزك تدوس لايك ولو اول مره تشوفنا اشترك عندنا في القناه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته